Máme zase jeden horký den a dneska je velmi příjemný, protože jsme na koupališti přivítali milion tého návštěvníka. Věřím, že stejně jako paní, která dneska od zprávy nemovitosti dostala malou cenu, stejně tak sem přijdou další návštěvníci a budou spokojeni jako ona. Letní sezóna na koupališti Flošna v tomto roce je 11. letní sezónou. A Musím říct, že zatím, co se týká toho začátku toho června, tak to byl nejhorší červen, jaký jsme tady zažili, zatímco v minulém roce nás navštívilo 38 000 návštěvníků v červnu, tak v tomto roce kvůli špatnému počasí nás navštívilo jenom 8 000 návštěvníků. Ale v půlce července se počasí zlepšilo a to se drží do dneška, takže teď se ta návštěvnost vylepšuje a doufáme, že ty vedra budou pokračovat co nejdíl. V jednu chvíli se může 1800 návštěvníků a potom záleží na tom, jak jedni odcházejí a další je nahrazují. Takže jsme měli třeba minulý týden v úterý návštěvnost 4,5 tisíce.